I never saw you, I never saw کس مہر کس مہر کس یہ مہر مردودی کس مہر محبوبیہ کس مہر مردودی کو کس مہر کا خوبیا کس مہر مردودی چرچا के जेके चां जनन के चालो भरेली जय चले के जेके चां जनन के चालो भरेली जय चले के ja yeah. तो हम तो আলহামদুলিল্লাহ সারা خانه آسی کے اعلی حضرت